Hundebo Live 2021, nu är vi här ute på Ramsvik hos Torbjörn Backlund. Hur kommer sommaren på Ramsvik att bli? Du, vi har ett fantastiskt eh, bokningstryck på eh, hela anläggningen här. Det har aldrig varit sånt tryck på att komma hit och det är jätteroligt. Och det ligger, ligger helt rätt i tiden. Oh, redan så här år alltså, så ja. är det. Ja. Det har en försäsong som vi aldrig har skådat tidigare och bokningarna inför högsäsongen är mycket, mycket tidigare än vad någon som varit tidigare också. Så det här kommer att bli kanon. Ja, vad kommer att bli höjdpunkten i sommar? Jag är så nyfiken. Det som drar hit till Ramsvik är ju vår plats. Alltså Att vi är på den här naturen. Att komma ut naturreservatet här, göra vandringarna, komma ut på havet, fiska, vara på stranden, gå och titta på solen gången. Alltså allt det här utomhusupplevelserna, det är det som folk vill ha nu. Vad är populäraste? När jag kommer hit till Ramsvik så tänker man så här, wow nu väntar semester, nu kommer jag hit. Vad är det då som folk förväntar sig och tycker att det här ska bli det allra bästa? Jag tror det är lite som helhetsupplevelsen. Man kommer hit med familjen, man flyttar in i den här lilla stugan som är rätt mysig. Man kan gå ut och göra grejer tillsammans, man är ute i naturen lägga bort skärmarna för en stund och är tillsammans i familjen. Det är det som folk uppskattar. Gå på restaurangen, var på stranden, gå promenader, fiska krabbor. Är det någonting i programmet som ni redan nu säger att det här kommer att bli sommarens höjdpunkt för oss? Vi har en del nya grejer på gång faktiskt i år. Och en grej som jag är väldigt nyfiken på är kajakaktiviteterna. Det kommer ett kajakföretag hit en gång i veckan på onsdagarna hela sången och tar ut folk både på nybörjarturer, uthyrning och en guidad längre kajaktur också. Och det ska bli kul att se hur det går. Ja, intressant! Ja. Och det här är också, det ligger ju mig varmt om hjärtat naturligtvis, fisket. Makrelfisket här på Ransvik, det börjar ju bli känt nu vid hela västra Sverige. Ja, det är fint och bästa platsen är ju faktiskt här på vår egen brygga. Faktiskt. Många ger sig ut långt och ska ut och fiska och så kommer tillbaka, så de som stannar på bryggan fått mest i alla fall. Ja. Och det är nu gäller att få första makrillen i år? Har jag ja, jag la ut en tävling här nu, för de är ju på väg in nu, makrillen. Och så, den, som, den som tar den första makrillen på bryggan, väger den, fotograferar den, lägger den ut på media, de kan gå upp och hämta ett pris i Okej, det gäller inte att få störst, det gäller att få först alltså. Absolut. Okej, okay. men nu har jag allt här undrar också då, storyn här Ramsvik, har det bara poppat upp eller vad är historien bakom Ramsvik, camping och Tobias Backlund? Ja det här är ju, det är ju lite kul faktiskt för att vi går alltså in i vår 64 säsong nu, 64 säsong. alltså vi började 1958, det var samma år som det var fotbolls på stadion och pleva här, det var då vi drog igång. Ja. det var inte jag, det var min pappa och mamma som startade upp en liten verksamhet här. Och sedan har vi rullat på och byggt på varje år och eh, jag har tagit över då, de sista 20 åren och... Eh, Ja, det är, det är väldigt kul faktiskt. Ja. Är det kändistätt här? Nej, det har varit kändisar här. Ja. Både, ja, det har varit många kändisar här. Det finns många roliga historier om ja. det faktiskt. Men det kanske ja, vi tar tid just nu. Nej, Men då, en kändis där. Om du skulle vara varit en superhjälte, vad skulle du kalla det då? Vilken superhjälte hade du varit? Jag tycker väl det är kanske den superhjälte som, som passar bäst skulle vara den här heter den gröna lyktan som kan förvandla sig till vad som helst. För det får man, det får man vara lite tusengångsnär när man är i besöksnäringen. Man får rensa avlopp, man får fixa fjällpackade bilar och man får hålla i krabbrejs och sådana grejer. Ja, det låter ju roligt som helst. Hur går fisket för dig förresten? Än så länge är det magert men annars så, annars så är det bra. Jag, jag tycker kul med fisket här är ju att det finns så många arter att få. Ja. Och förra året så hade jag turen att få en paddtorsk för Första ja. gången på 56 år. Det har jag aldrig fått. Nej, Hur ser så... nu ut? Det ser ut som ett förvuxet grodungel? <laughs> Underbart. När du kommer ner på stranden då, vad är det första du gör när du går ner på stranden i en solig dag här? Ja, alltså jag, är ju... jag har ju sällan tid att gå ner på stranden själv. Men om jag, om jag gör det så är jag inte för att bada så mycket. För jag ska vara 25 grader innan jag går i. Va? Okay. Men eh, om jag kommer ner där så... Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, jag... Jag lukar snäcka. <laughs> ja, men det är intressant det med badet. För så länge du är barn, då är du tidigt i. Men nu passerar 18 och då måste du ha 25 grader. Visst är det märkligt. Ja, ja men, men så är det. Jag tror förra sången blev det nog inget bad för mig. faktiskt. Nähe. Det är lite pinsamt. <laughs> ja. ja, nu har vi en grej kvar. Nu ska vi nämligen kasta badboll. Okej, okay. kasta badboll. Bra. Vår egna sommartävling, nämligen kasta badboll och först ut. Först ut i sommar är nämligen direkt ifrån Ramsviks camping Tobjörn Backlund. Här kommer det. Och där är nedslagsplatsen och nu räknar vi en, två, tre. Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv meter blir det! Tolv meter är det som gäller just nu att slå för det övriga i sommar. Oj. Jag hämtar bollen! Det har nog inte stannat än!